Tam Ježíši Kriste, tomuhle říkáš smart city? Ty snad nevíš co je to smart city? A ne snad, teď je tam chytrá lavička za 100 litrů. A má USB nabiječku. Kdyby se aspoň podíval na Viki. Komplexní informační systém, úřad online, otevřená metropolitní datová síť, chytrý sběr dat pomocí chytrých prvků, Ty je to jasný. A chytrá lavička. Vidíš snad někde chytrou lavičku? The fucking D go double G Snoop Dogg